به نام خدا با عرض سلام و دروند و صبح خیر قصد دارم امروز در مورد شطرنج فوتبال صحبت کنم شطرنج فوتبال یک بازی روی میزیه که بر اساس فوتبال معمولی درست شده بازی درست کردن کار سختی نیست و من شاید بیش از صد نوع بازی مختلف با قوانین مختلف درست کردم ولی اونچه که در فوتبال مهم بود بایستی ما بازی که وجود داره را بازی فوتبالی که وجود داره را بایستی به بازی روی میزی تبدیل میکردیم که این خودش یه چالش بزرگیه چطوری بازی فوتبالی که وجود داره با تمام قوانین و مشخصاتی که داره را به یک بازی روی میزی تبدیل کنه این کار به مراتب مشکل تر از اینه که آدم خودش با فانتازی خودش یه بازی درست کنه و قوانین خودش را هم بگذاره برای اینکه که بتونم از پس این چالش برام من یک روشی را انتخاب کردم دارای چهار مرحله است اول این اول مرحله مرحله شناخت باید اول اون که ما میخوایم باش سر و کار داریم را در اینجا مثلا بازی فوتبال رو خوب بشناسیم تمام قوانینش تمام بازی تمام مسائلش ها توب بشناسیم چه که شناختیم را کریستالیزیرن که بکنیم کریستالی منظور اینه که شناخت های به واحدهای های تقسیم میکنیم یا تبدیل میکنیم و این روابط این واحد ها را با هم دیگه مشخص میکنیم که توپ چه با فلان دارد الی آخر روابط را روابط بین واحدهای مختلف را به این شکل مشخص میکنیم بعد از این مرحله افیسیرنه که تاثیرگذاری این قوانین رو هم دیگه را افزایش یا میکاییم به این شکل که اگر چیزی که نیاز نداریم را بیرون میریزیم و اون چیزهایی که نیاز داریم را قوی تر میکنیم مشخص تر میکنیم با اسلوب تر بعد از این مرحله هر آنچه که ما انجام دادیم را و شناخت و چیزهایی که به دست آوردیم را منیفستی رمی کنیم. یعنی به شکلی دیگری مثل شطرنج فوتبال در میادیم این چهار مرحله را ما من در تمام این کار، تمام های فوتبال به کار گرفتن و فکر می‌کنم که عمر خیام که تقویم ایرانی را درست کرده از همین چهار مرحله بواسطه استفاده کرده باشه تا بتون اول طبیعت را شناخته است ماه و ستارگان و خورشید و کره زمین و اینها را شناخته بعد به واحد های مختلف تبدیل کرده روابط اینها را شناخته است و به هم رابطه هاشون را به وجود آورده چیزهای اضافی که نیازی نیست را کنار گذاشته و همه اون چیز را در تقویم ایرانی که یکی از شاید دقیق ترین تقویم جهان باشه را به وجود آورده یعنی تمام شناخته را در تقویم ایرانی فستیون کرد. اصولا فوتبال را میتونیم به چهار قسمت تقسیم کنیم. قسمت اول زمین فوتبال. اگر اون چهار مرحله که گفتم رو در, در مورد زمین فوتبال پیاده کنیم، میرسیم به این صفحه فوتبالی که سطحه شدرنجی فوتبالی که میبینیم که دارای 116 تا خونه است و قسمت دروازه های فوتبال مشخص شده قسمت دوم فوتبال بازیکنای فوتبال هست که در هر تیمی 11 تا بازیکن وجود داره که چهار تا یانها برای دفاع هستن، چهار تا یانها برای حمله هستن، قسمت حمله کار میکنه. یک دروازهبان داریم و یک بازیکنی که بین جلو و عقب هماهنگی ایجاد میکنه و یک بازیکنی که به نام جوکر که در جاهای خاصی ازش استفاده میشه دروازبان در فوتبال نمیتونه زیاد از دروازش دور بشه برای همین حرکتی که انجام میده محدوده میتونه در هر جهتی که میخواد حرکت کنه ولی به صورت به طور محدود ما همین را به در شترنج فوتبال پیاده کردیم با به کاربردن روشی که گفتم با چهار مرحله به این رسیدیم, به این رسیدیم که دروازبان ما در شترنج فوتبال به این شک حرکت میکنه. در تمام در همه اطراف میتونه حرکت کنه ولی یک خونه به جایی دیگه میتونه در قسمت دفاعی که چهار بازیکن بازی, بازی میکنن اونجا چون ما در صفحه شطرنج فقط میتونیم به صورت افق عمودی و یا ضربدری داری حرکت کنیم، ما اینجا دو تا بازیکن دو, بازی دو تا شخصیت بازی میاد بیرون که یکیشون را میذاریم گذاشتیم اسمش را اروپا و دیگری را گذاشتیم آسترالیا اروپا حرکت افق عمودی انجام میده به این شکل میبینی و استرالیا به صورت زهب داری حرکت میکنه به این شکل میتونن تمام سفرها را. صفحه شطرنج شطرنجا بپوشونم یا حتی صفحه فوتبال معمولی را با این شک دفاع کنند ما هر, باز... هر تیمی یا هر بازیکنی یا در شطرنج ما هر بازیکنی دو تا اروپا داره و دو تا استرالیا در قسمت حمله در قسمت حمله اونجا هم چهار تا داریم ولی اون اونایی که حمله میکنن حمله کننده ها یه کمی پیچیده تر از های دیگه بازی میکنن تا ما میبینیم که سماراد مارادونا یک بازیکنیه که نمیشه اصلا روش حساب کرد چطوری بازی میکنه این این پیچیدگی را ما به شکلی بایستی عمل بایستی صفحه صفیه هم حسابش پس بده و به کار بگیری این پیچیدگی را. برای اینکه این کار را انجام بدیم و پیچیدگی بازکنه و شخصیت های حمله ای را روی صفیه شدرنجیمون نشون بدیم. یک نقطهی درست کردیم به نام نقطه ها که اول بازی کن به اون نقطه میره بعد از اون نقطه میتونه یکی از خونه های اطرافش را انتخاب کنه و بره اونجا اینطوری پیچیدگی اون پیچیدگی ها که باید داشته باشه داره یعنی معلوم نیست کدوم خونه را انتخاب میکنه به اون قسمت به اون ها پونتش میره و از اونجا یه خونه میتونه در اطرافش انتخاب کنیم. اینجا هم ما فقط یه بازیکنهایی داریم که افاق عمودی حرکت میکنه و یه بازیکنی داریم که فقط زبدری حرکت میکنه. ولی فرقش با اون بازیکنهای قبلی که در دفاع بازی میکنه اینه که اول اینها به صورت افقی عمودی یا به صورت زبدری به قسمت به نقطه ها پونکتشو میرن از اونجا میتونن هر نقطه را که خواستن انتخاب کنن و برن این فرق بین بازی حمله و جلوبه هست با بازی آفریقا به طور افقی عمودی حرکت میکنه ولی میره تو ها پونکتش و از ها میتونه یکی از خونه های انتخاب کن. ما بازی کنه. ما بازیکن دیگه ای داریم به نام امریکا آمریکا هم به صورت افوق عمودی حرکت میکنه مثل آفریقا ولی تنها دو خونه به جلو فقط و اونام به عقب بر نمیتونه برگرده. فقط دو خونه به جلو به صورت افقی عمودی حرکت میکنه. به این شکل ما حالا یه شخصیت دیگه ای داریم که در اولا در جلو حرکت میکنه باید برید اول به هاپونتیش بعد از اونجا یه خونه انتخاب کنه و دوم بر اینکه که ضربدری حرکت میکنم ما این مهره را اسمش را میگذاریم انسانها. حالا چرا این اسم هم گذاشتیم؟ در آخر توضیح میدم که این اسم ها بر اساسی گذاشته شدن. ولی اسم این انسان احاس به صورت داری حرکت میکنه ولی بازم تکرار میکنم به قسمت هاپونکتش میره از اونجا میتونه یه خونه در اطرافش انتخاب. ما یک مهره ای داریم. که اون هم زربدری حرکت میکنه به طرف هاپونکتش ولی فقط دو هم دو مهره به جلو به عقب هم نمیتونه برگرده اسمشه گذاشتیم آسیا که اون هم زربدری میره فقط به جلو به عقب نمیتونه برگرده و اون هم به هاپونکتش حالا یک بازیکونی داریم که بین قسمت حمله و قسمت دفاع هماهنگی ایجاد میکنه و یا یک وظیفه‌ای رو انجام میده. در آلمان این ها بهش میگن اسپیلماخر یعنی بازیکننده یا ولی این هماهنگ کننده ی قسمت جلو و عقبه و این بازیکن را ما اسمش رو گذاشت تیم هاجا بعد این در هر طرفی در هر جهتی میتونه حرکت کنه به هر چقدر که خواست و در هر جهتی که میخواد اون هایی که بازی اون که بازی شطرنج معمولی رو میشناسن مثل وزیر در شطرنج معمولی یعنی به هر جهت خواست حرکت میکن. خیلی راحت بعد ما یک بازیکن دیگه ای داریم به نام جوکا در فوتپالب از اون خیلی استفاده میکنه برای این جوکر استفاده میشه به خاطر اینکه در جاهای خاصی ازش استفاده میشه این بازیکن البته میگم در این مورد بسیار کتاب های زیادی هست هر کسی به خاطر میتونه مطالعه کنه ولی این بازیکن جوکر در جاهای خاصی استفاده میشه مهد حرکتهاش محدود هست ولی چیزهای جالبی هم داره این بازیکن کن ما به یک سان اسمش را گذاشتیم در شد فوتبال و این میتونه در هر جهتی که خواست حرکت کنه و جالب اینه که میتونه از روی مهره دیگه بپره چه مهره خودی چه مهره های خودی میتونه از روی اونها بپره. و این فرق اساسی که بین با همه بازیکن ها داره چون این در بازی فوتبال هم به نام جوکره و جای خاص و عجیبی بازی میکنه این, این استعداد هم در ما در شترنج فوتبالمون به کار بردیم و این میتونه روی شخصیت های دیگه هم ترش کنه و در هر جهت که خواست ولی در یه قسمت محدود یعنی دوتا خونه به جلو یا به عقب فرق نمیکن این هم جکه به این شکل ما تمام شخصیت فوتبال معمولی را اون چهار مرحله که توضیح دادم را به کار بردیم و به این مهرهایی که ارز کردم رسیدیم از این که به قوانین شطرنج فوتبال بپردازیم، پردازیم این را مروری میکنیم زمین فوتبال ما یا زمین شطرنج ما به این شکل که دیدید که این دوتا خونه برای گل حساب میشه که در هر دو طرف زمین بازی وجود داره و دوازده تا خونه به عنوان محبت جریمه حساب میشه و دو تا خونه در وسط که وقتی از هر دو طرف حساب کنیم میشه چهار تا خونه در وسط و به این شکلی که میبینید این زمینه این صفحه شترنج فوتبال ماست ما گفتیم یک بازیکن داریم به نام زمین که به این شکل حرکت میکنه ما گفتیم که یه بازیکن داریم به نام اروپا که افق عمودی حرکت میکنه یه بازیکن داریم که داری حرکت میکنه و اسمش استرالیا. هر بازی کنی دو تا اروپا داره و دو تا استرالیا در قسمت حمله ماچار تا بال مهره که وظیفه حمله را بااخده دارند یکی از این حمله کننده ها یا مهاجمان آفریقاست، که افقی عمودی حرکت میکنه و میره به هاپونکتش و گفتیم که هاپونت جایی که اول میرن و بعد میتونن یک خونه در اطراف اون نقطه هر جایی خواستن برن و بشینن آفریقا افقی عمودی حرکت میکنه به هاپونکتش میره امریکا هم افقی عمودی حرکت میکنه و به هاپونکتش میره ولی فقط دو خونه به جلو و هیچ وقت نمیتونه به عقب برگرده. اینا آمریکا است. بعد یک مهره ای داریم به نام انسان ها که این مهره به صورت زربدری حرکت میکنه به هاپونکتش میره و همونطور که گفتیم از هاپونکت یک خونه در اطراف را میتونه انتخاب کنه و بره بعد مهرهی داریم به نام آسیا که این مهره هم زعب دریف حرکت میکنه ولی تنها دو حرکت به جلو و نه به عقب به طرف هاپونکتش از هاپونکتش میتونه یه خونه در اطراف هاپونکت انتخاب کنه و بره بعد ما مهرهی داریم به نام هاجا که در, ها در هر طرفی که میخواد حرکت میکنه و به هر اندازه ای که میخواد یعنی هم افق عمودی حرکت میکنه و هم ضربدری و آخر مهرهی که ما توضیح دادیم این بود که اسمش یکسانه و این یکسان میتونه در هر جهتی که خواست دو تا خونه به جلو به عقب به هر طرفی که خواست حرکت کنه و تنها مهره که میتونه از مهره های دیگه بپره از روی مهره های دیگه بپره و کسی مزاحمش نباشه این همون بازی کنه جوکریه که در فوتبال معمولی ما داریم بعد از اینکه مهره ها را شناختیم ما به قوانین بازی شطرنج فوتبال میپردازیم همونطور که گفته شد ما اون روشی که از چهار مرحله درست شده یعنی مرحله شناخت مرحله کریستالیزیرین مرحله افیسیرین و مرحله منیفستیرین در مورد قوانین فوتبال هم ایمال و بعد از اعمال این مراحل به قوانینی می میرسیم یکی از این قوانین بسیار مهم اینه که هر مهری همون طوری که حرکت میکنه میتونه پاس بده هر مثلا اینجا هاجارا داریم که به این شکل حرکت میکنه به همون شکل هم میتونه پاس بده قانون دوم اینه که تنها مهره که توپ دستیشونه که اسمشون را من توپر گذاشتم میتونه من زده بشن یعنی فقط این مهرا میتونن زده بشن و از بازی اخراج بشن قانون ساده دیگه اینه که وقتی توپ یا مهرهی که توب دستشه وارد اون قسمت دو خانه‌ای که خانه گلی من اسم گذاری میکنم وقتی وارد اون خانه ها میشه بازی تموم میشه یه گل حساب میشه و بازی تموم میشه و باید بازی از نو شروع بشه یک قانون دیگه ای که داریم در شطرنج فوتبال اینه که آفساید که شبیه آفساید فوتبال معمولیه ولی حالا فرق میکنه البته و به این شکلی که اگر بیش از سه مهره حریف در محدوده جریمه باشن آفساید حساب میشه. قبلا هم گفته نمیشه که آفساید میشه بلکه اگر وارد شدن آفسایت حساب میشه در موقع که آفسایت حساب شد توپ از حریف میگیره و به هر مهری که خودش خاص میده و چون توپ دستشه اولین بار اولین حرکت هم انجام میده بازی ماراتون در محوطه جریمه حریف انجام میگیره در اونجا دو حرکت، یک حرکت محسوب میشه و این به این خاطره که در بازی فوتبال معمولی اون محوط جریمه بسیار حساسه و این حساسیت را ما بایدید در شترنج فوتبال هم به حساب می آوردیم بنابراین ماراتون یعنی تو اون محوطه جریمه دو حرکت یک حرکت محصول میشه و بعد از اینکه یک حریف یه گل خورد بازی دوباره شکل اولی همون اول که با اون شکل اولی شروع میشه که در اون شکل اولیش در وسط از بازی از وسط شروع میشه و تیمی که توپ دستش اولین حرکت را انجام میده و در وسط میدون تنها هاجه ها، تنها دو تا مهره میتونه باشه که معمولا هاجه ها هستن که هر کدوم در طرف تیم خودش یکی از دوتا ای که در اختیارش است میتونه اشغال کنه و اون هم آزاده که کدوم یکی را انتخاب کنه به این شکل قوانین شطرنج فوتبال همش ها توضیح دادم قسمت بعدی فوتبال هم همون توپشه که ما همون مراحل ها که انجام بدیم میرسیم به همین توپی بوچیکی که هنم برای ازش استفاده در مورد اسم هایی که ما برای مهره ها انتخاب کردیم باید بگم که همه این اسم از یک جمله استخراج شده و اون اینه که همه انسان ها همه جا روی کره زمین در آفریقا در آمریکا، در استرالیا، در اروپا، در آسیا یکسان. در آخر، من ویدیو را با یک جمله دیگه جمله آخر کنم. و اون این که از اون جایی که فوتبال شطرنج بر اساس فوتبال معمولی درست شده این دو بازی مکمل هم دیگه باشه برای مثال میتونید بازیهایی را روی شترنج فوتبال تهیه کنی و عین اون را روی زمین معمولی پیاده کنید و مطمئن باشید که موفق خواهید شد در آخر شما را به خدای بزرگ می سپارم شاد و پیروز و موفق باشید در شاید یکی فکر کنه که چیه که پشت سر منه که انام می بینید که چیه این ستاره عزیزه که بذات برای من یه یه تار بیشتر دارم نمیزنه نمی تار بیشتر نمیتونم باش بزنم ولی این سه تاره کد